Дівчатки, як Кристина і Аліна? Так? Дуже дуже приємно. Ось ми з вами вже познайомились. Мене звати Юля. І сьогодні ми з вами почнемо для величкої гри. Так розпочалося знайомство з учасниками арт-пікніку «Паркове читання» у сквері Тараса Шевченка, що в обласному центрі. На пледах та карематах розташувалися учасники заходу разом зі своїми батьками. Хмельничанка Світлана каже, разом з дітьми прийшла на захід, аби з користю провести час. Ми прийшли з групою дітей, знайомі наші друзі, прийшли, захотіли відвідати, тому що якби зараз чи переважно вдома сидимо, з чим займаємося, а так якби хоч якісь Розваги, ну, хочу побачити, що книжечки почитати. На арт-пікнік привела двох своїх онук жителька обласного центру Ірина Тимошенко. Каже, інформацію про захід побачила із соцмереж. Ми підписані міської ради, прочитали, що сьогодні захід такий. От і прийшли це мої дві внучки Аріна і Крістіна. Одни – вісім, другі – Методистка по роботі із дітьми міського будинку культури Юлія Рахно розповідає, до заходу долучилися всі бажаючі діти віком від п'яти до дев'яти років. Сьогодні в час заходу ми маємо прочитати книжечку, якусь сучасну дитячу літературу українською мовою, а також в нас має бути майстер-клас з виготовлення закладники для книг. У разі повітряної тривоги в нас відбувся інструктаж з батьками. Якщо повітряна тривога починається, ми усі йдемо в найближче від нашої галявини укриття. Під час заходу почалась повітряна тривога, тож учасники попрямували до укриття. За словами організаторки заходу, арт-пікнік продовжать 27 серпня – початок на 14-ту годину. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.